Boas estresadas, cantas veces oístes falar da cuadrilla de Pepa Alhova. Non son unha canción de deiros, nin unha marca de albariño. Foi unha coñecida bandolera galeja que vivía no século XIX, na que surgiron un montón de lendas, e de contos pasados, como no de boca en boca, digamos que a nosa Robin Hood. Hmm. Por que dixan para a Pepa Alhova? A lenda di que cando Pepa tiña doce anos, estaba coidando un rabaño de abellas cando un lobo tentou atacar os animais. Pepa, con valentía, fixo que o seu can atacase o lobo. A súa tía, a que criaba a Pepa dende que quedou orfa, fixo que mostrase o corpo para que a xente coñecesa a súa fazaña. Oxen día sería todo un influencer. A falta de redes sociais e de internet, Pepa foi de aldea en aldea ensinando o lobo como se fosse un trofeo. Anos despois, pasa a ser coidada por un tío que a nomea Erreira Universal, pero o asesinato deste fixou que encarcelarán a Pepa. Anos despois, consegue escapar do cárcer e vestida de home, e que vinganza, evidentemente, trasmatará matar a seu pai, marcha ao monte, converténdose nunha roaxida. Ali, formará unha cuadrilla de bandoleiros, da que será a xefa e asaltarán por toda a xeografía galega. Aquí é onde comeza a lenda. Era Pepa Loba, Ou había moitas máis pepas con a xeografía galega. Era tan cruel como o di, ou era cruel por necesidade. Dice que pepa tiña dous principios. Home morto non fala, e nunca quixen nin quererei, e cando queira morrerei. E como morreu? Hai tres versiónes. Dice que morreu no cárcere. Tamén se di que morreu no asanto marritoral, e incluso que morreu de vel. E ata aquí o vídeo da abandoneira galega por excelencia, esperamos que aprendedes moito. Chao.